останній путь провели хмельничани 25-річного військовослужбовця старшого солдата з Хмельницького. Пили воду з річки та ділили черпа каші на дубу. Історія пораненого, звільненого з полону військовослужбовця з Хмельниччини. В обласному центрі демонтували пам'ятник «Танк». Яка подальша доля монумента? Провести в останню путь прийшла класна керівниця Володимира Світлана Антонюк. Людину, якою був Володя в дитинстві, в шкільні роки, забути не можна, бо таких дітей, таких людей, Дуже мало, дуже такий він був товариський, він ніколи не відмовив ніяке прохання, яке до нього зверталося. Його любили в класі всі, любили дівчатка, поважали хлопці. Долав Збройних силу України Володимир призвався в кінці квітня цього року, розповідає заступник командира військової частини, де служив загиблий Олег Стебницький. За фахом дискультурник, після закінчення служив в армії строкову. Маючи вищу освіту і служивши строкову службу, звільнився в запас, після чого працював вчителем в школі, з культуру читав. Був спортсменом, розрядником, грав футбол, плавав гарно. У віці 25 років Володимир загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання, говорить Олег Стебницький. Виконував задачу на Луганщині у складі приданих сил. До піхотної бригади під час виконання завдання отримав поранення несумісним з життям. Разом з ним загинув ще піхотинець Сурбовець, який йшли в парі. У загиблого залишились батьки та сестри. Спаси, спаси, душу раба Твого і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Поховали Володимира Гриськова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вони стояли за Маріуполем. Їх там крили так градом, що їх дуже багато загинуло. Він мав малесенького ножика, каже, вирив ямку. Якби каже, не вирив ту ямку і калачком нього не ліг, то каже, було б, був би він і там поліг. Сталося їх не знаю, скільки чоловік. І вони вийшли на Маріуполь. Чоловік 10, напевно, їх лишилося. 31-річний військовослужбовець Василь Візантій служить з 2016 року. Є учасником АТО УОЗ. На початку повномасштабного вторгнення був в Маріуполі, де й отримав поранення 18 березня. Ногу відірвало, осколку є, ще треба повитягувати їх. Ми з ним 18-го мали вийти на зв'язок, він не вийшов. Я одразу зрозуміла, що щось сталося. Ривіла день і ніч, я не спала ночами. Мені Вилазять ці булячки, але живий. Хай без ноги, але він живий і вдома. Про життя та службу в Маріуполі згадує таке. Роживо жили, а що їли? Раз в сутки каші чуть-чуть. Черпачок, а то й пів. Воду з річки пили, блін, як там де трупів куча було проведено. Було туди. Ну, кипітили, її пили. А що було робити, щоб не здохнути? Якось так і жили. Там що там нормального могло бути, як город рівняли землею? Хі -хі, нічого. І там куча м'яса була. Жителів мало ми бачили, але вони були. Здавали позиції, бін. ну, хватало тих всіх предателів. Там, що комусь довіряти можна. Василь каже, що назавжди закарбується у пам'яті. А взовсталь, ну, це не забудеться. Прийшов приказ. Ми побили, поламали оружие, здалися, кілометри пішки йшли, шманали нас там везде. На Ілінувку так сіли по автобусах і поїхали. Як там могли ставитися? Як до собак? Нормально ставитись там, не ставились. Ну і бити мене ні разу не вдарили, якщо чесно. Але голодом морили там досить нормальну воду, з якоїсь теж болота возили, щоб пити невозможно було. Люди в оморок падали. Про те, що син у полоні, каже Ольга Варфоломєєва, дізналася із російського телебачення. У полоні Василь пробув з 18 травня по 29 червня. Побачила, як русські виложили, що в полон вони здалися, як він проходив фільтрацію, то я вже бачила, що він живий, що він, що він в полоні. Не почала писати кругом, куди можна і не можна. З такими зусиллями і витягнула його, щоб попав мені в перший список обміну. Мати каже, Василь сильно змінився за час війни. Психіка не та, мова не та, взагалі не можна нічого сказати. Мать укаїться багато, видно, там вони привикли так добре. Походав на 30 кілограм на Азовсталі, щоб я щось спиталася, щоб розказав, можу щось почути, що комусь з друзів може поділитися, а так, трудно від нього щось добитися. Наразі сім'я шукає медзаклади та тих, хто б допоміг покращити стан здоров'я бійця. В нього та нога прострілена, що залишилась тоді, була в ній осколки, бо він ще сам собі доставав з-під коліна внизу, ключиться взаді, в осколках, в печінки осколок, під желудком в рушній полості, в бидрі, бетон позаростав між пальцями. Ще де бетон, він ж не дає глянути. Голова бачу в шрамах, п'ять контузій, глуховатий, голосно говорить і сліпота. Василь каже, з нетерпінням чекає на перемогу. Ми зі всіма побратимами наб'ємося добре, салюти будемо пускати, <свіх> по-любому, всі кучою збираємося. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Знаєте, якщо людина свободна, ти її не переробиш. Свобода – це тут.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 А от вже, коли йшли, зрозуміло, все стало, вони відтуда почали бити. Чоловік говорить, по приїзду був вражений гостинністю жителів Хмельниччини. Приїхали, я був вдивлений взагалі прийомом, що я не чекав, що це так буде. Зразу пішли, деньги, отримали на вокзалі, відбудували автобусом, все організовано. Нам таке велике увагу. Дуже добрі люди, добродушні, привітливі.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 У мене був ніби другий день народження. Всі дзвонили, вітали, багато журналістів, дзвонили друзі, колеги, всі, хто знають мою позицію, то вітали. Це, ну, це дійсно це був як другий день, день народження. Так хмельничанин Олексій Голенчин говорить про день, коли в Хмельницькому зняли з постаменту пам'ятник танк. Монумент він називає символом радянської країни. Це нібито шана радянським воїнам, які в тому числі і в Україні виконували і окупаційні функції, тому від цього нам потрібно відчищатися виздоровлювати, оздоровлюватися і рухатись у світле майбутнє. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок говорить, чому вирішили зняти пам'ятник з постаменту. Кожна імперія розставляє маркер на території тих держав, які були у них колоніями. Такими маркерами в Україні були пам'ятники Леніну, такими маркерами були пам'ятники якимось революціонерам і культурним діячам саме держави-окупанта. Таким самим пам'ятником є танк, який є символом радянської окупації українського народу. Зняти з постаменту пам'ятник танк, за словами Василя Новачка, планували раніше. Зробили це 26 листопада, та в День пам'яті жертв Голодоморів. Десяток мільйонів людей загинуло саме від рук цієї ж окупаційної держави, окупаційної імперії, і, власне, прийняли рішення саме от, в знак того демонтувати його в День пам'яті. Пам'ятник танк з'явився в Хмельницькому в 1967 році на перехресті нинішніх вулиць Проскурівська та Свободи. За словами заступниці начальника управління культури Хмельницької облдержадміністрації Валентини Лукашук, він є пам'яткою історії місцевого значення. Це танк Т-34, він використовувався, такі танки використовував у Другій світовій війні, зокрема у битві під Сталінградом. Саме оцей танк Т-34 є такою хрестоматійною версією, тому що його використовують всюди як один із найкращих танків ХХ століття. Це один із зразків, які варто все ж таки зберігати. На перехресті вулиць Кам'янецької та Григорія Сковороди пам'ятник танк встановили наприкінці 80-х років минулого століття. Після зняття його доля поки що не визначена. Танк зараз відвезений на збереження комунальне підприємство «Ритуальна служба». Вони є балансу тримачам цієї території. Доля подальшого танка буде визначатися пізніше. Певний час він буде зберігатися саме там. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.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 Сарадбек Хажаев розповідає, 24 лютого вони з дружиною перебували в Узбекистані. До Нового року ми поїхали на родину на три місяці. У нас був блед, ми 28 марта навіть були приїхати. Марті. Двоє у нас реб ⁇ тут, в родині були. Ми залишилися там. Війна почалася. Переживання діти. Война. Мы ели через Турцию, через Стамбул и через Кишинев. Мы прилетели 19 мая и, слава Богу, вот...